ממממ דופסטי אותו אבל כן פה Me. Ah. My God. We're not going to fail, Ivanusha. The EFS in mathematics. Because of this, we are going to achieve. Ah, he. The virus לתמיד ללך מכאן מכוני המכונית שואו בא תחכי אני אלך לתוך